واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري لن يؤتيهم الله خيرا.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 فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء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 قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ ۗ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك، وأهلك إلا من بقى عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها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 يا بني اركم معنا، يا بني معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل.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 وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين